Президент звільнив Гамалія з посади голови Хмельницької ОДА. Чи коментує це колишній посадовець? Близько 30 жителів Хмельницької тергромади щоденно звертаються за отриманням разової матеріальної допомоги. Хто може на неї претендувати? Українці-бійці воюють у вишиванках та вірять у їхню захисну силу. Майстриня із Маріуполя виготовляє бойові вишиванки. Інтернет-видання і місцеві пабліки 14 березня поширили інформацію про нетвере закермування автівкою Сергія Гамалія на території Чернівецької області. Волонтерка Олена Полянська каже, ця інформація її здивувала. Мені здається, що це все фейкові новини. Ну, я знаю його, взагалі, з іншої сторони. Я спілкуюся з багатьма військовими. Було передано безліч тактичне і обладнання, і спорядження, і автівок. Політологиня Ольга Заславська каже. Відповіді на питання, винен він чи не винен, дадуть відповідні органи. Але те, що це репутаційно величезна така чорна пряма і іміджово – це дуже негативна історія, це факт. 15 березня начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій оприлюднив текстове звернення. Любі друзі, вчора я написав заяву за власним бажанням і залишаю посаду начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Насамперед, хочу подякувати нашому президенту Володимиру Зеленському за висловлену мені довіру і підтримку. Це велика честь для мене. 15 ж березня президент України підписав указ про звільнення з посади голови Хмельницької обласної адміністрації Сергія Гамалія згідно з поданою ним заявою. І з 20 березня обов'язки начальника обласної військової адміністрації виконуватиме перший заступник Сергій Тюрин. Неофіційні повідомлення про нетверезе водіння Сергія Гамалія не спростовують і не підтверджують чернівецькі патрульні поліцейські. Наразі ми не коментуємо, які тільки Інформація обов'язково, буде надано широкий доступ неї, але наразі поки немає жодної інформації за даного приводу. Сергій Гамалій вів телеграм-канал, не щодня записував звернення та оприлюднював інформацію про допомогу волонтерам, Збройним силам і не тільки, каже хмельницький блогер Андрій Попик. Багато хто критикував, знаєте, що ось ці відосики і так далі. Але давайте подивимося початок війни, коли був інформаційний вакуум і е, люди, е, Бігали, де отримати інформацію. Дуже багато людей, я знаю, що да, дивились, казали, вот там Семчишинська, чи Гамалійська, сказали, для них це авторитет. За його словами, колишній начальник Хмельницької ОВА не раз негативно відгукувався про нетверезих водіїв, в яких варто відбирати машини для потреб ЗСУ. Десять автомобілів в день ми вилучаємо в людей, які сідають п'яними за кермо. Знаєте, мене дивує таке бажання людей, саме в такий спосіб допомагати Збройним силам України. П'янички. Сколько у вас еще автомобилей? Я офіційної інформації про це не бачив, але якщо е, таке є, так, то логічно, що е, автоочільника області теж мало б піти по цій програмі. Ну, це було би справедливо, тому що в суспільстві є великий попит на справедливість. Закон повинен бути однаковий для всіх. Ольга Заславська каже, до призначення на посаду голови обласної адміністрації в Сергія Гамалія не було політичного досвіду. Очільник обласної військової адміністрації – це людина президента. Тобто, імідж пана Гамалія – він один одночасно впливає на імідж президента. І тому е такі, соці... такі помилки так, е вони негативно впливають і переносяться одночасно і на офіс президента, а це е ну, такі помилки не, не, не пробачають. Із її слів, Сергій Гамалій створив досить непоганий імідж мілітаризованого керівника, який сіляко сприяє допомозі Збройним силам та волонтерським організаціям. Є таке поняття, як політична відповідальність і соціальна відповідальність. Навряд чи в нього буде політичне майбутнє. Чи правдива неофіційна інформація про нетвере закермування Сергія Гамалія, наразі чекаємо спростувань чи підтверджень. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Мені 86 років Пенсіонерка. Вдова. Жодна. Пенсія в мене 3.600. Я бажаю при наших цінах і при тій обстановці, що тривоги, оті, нервова система, навіть самого хто нервову систему саму сильну має, не витримують інколи. І, і через то. Приходиться користуватись навіть ліками. От ношу собою в кармані. На придбання ліків, каже Катерина Братанчук, витрачають чималі кошти, яких не завжди вистачає. Через це, розповіла, вирішила написати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги. На рахунок, за словами Катерини Братанчук, отримала одну тисячу гривень. Я дякую Богу і за те, що я маю, я вважаю, що наш час і я й не претендую на великі там, гроші, і все. Стараюся жити по тому, що я маю. Грошову допомогу раз на рік можуть отримати жителі Хмельницької тергромади і внутрішньопереміщені особи, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, говорить начальниця відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, міського управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова. З бюджету міської територіальної громади затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги жителям Хмельницької міської територіальної громади. Одноразова допомога надається один раз на рік, відповід Задження управління – це до тисячі гривень, в основному тисячу гривень надається допомога, від тисячі до сіми тисяч – це у нас рішення виконавчого комітету, а більше сіми тисяч гривень виноситься на засідання Хмельницької міської ради». Від початку повномасштабного російського вторгнення, за словами Тетяни Іванової, перелік осіб, які можуть отримати разову матеріальну допомогу, збільшився. Це члени сімей полонених зниклих безвісті, захисників України, члени добровольчих формувань. Тетяна Іванова каже, для отримання одноразової матеріальної допомоги треба звернутися до громадської приймальні і написати заяву. Заповнює форму хмельничанка Галина Кучер. Розповідає, чому вирішила це зробити. Дуже дороге лікування, хіміотерапія, операція. Пише заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги для дружини-пенсіонерки Іван Іванов. Каже, жінка лікувала серцеве захворювання, тепер потребує коштів посмотрели документи, заяву написав. Сказали, що згодать тепер. Заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги щоденно пишуть близько 30 містян, розповіла начальниця відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Наталія Лопатовська. Люди звертаються як правило за одноразовою матеріальною допомогою на лікування, ті, хто перебували на стаціонарному лікуванні, хто Потребують дороговартісного лікування після важкої операції, після серйозного лікування. Цього року, розповіла працівниця управління праці та соцзахисту населення Тетяна Іванова, разову матеріальну допомогу вже отримали понад 1200 містян. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ми на даний момент стоїмо в обороні для відбиття наступу. Командир штурмової групи на псевдо Сандора каже, готує бійців до атаки окопів умовного противника. Ми будемо штурмувати ворожі позиції. Тобто група, група захоплення буде заходити і зачищати від ворожих військ їхні позиції, окопи буде залучатися Вибухові засоби буде в вагнепальна зброя. В реальних діях таке відбувається щоденно, особливо в Бахмуті, особливо в Годар, тому що наші хлопці стоять в тих самих окопах, вони несуть оборону. Має медичну освіту, тому я став у санінструктором, розповідає контрактник Назвардієць на псевдодок. Функції мої – здійснення евакуації, допомоги, надання першої домедичної допомоги, евакуація поранених з поля бою і також надання їм допомоги вже поза межами поля бою. Я готовий до виконання бойового завдання. Інструктор з бойової підготовки на псевдофілін має вісім років досвіду служби у підрозділах сил спеціальних операцій. Каже, сьогоднішній штурм відбуватиметься двома групами. У нас є дві групи розвідки, одна штурмує, друга вогнева підтримка. Тобто вогнева підтримка має броню, має гранатометників, і кулеметників. Штурмова група у нас працює в плані знешкодження терористів, які знаходяться в ліндажах, тобто зачистка окопа. Подібні навчання відбуваються постійно, розповідає військовослужбовець. У нас завжди є нові мобілізовані, яких треба тренувати. Тобто ми спочатку проходимо, Обичну загальну підготовку. Далі я вибираю людей, які фізично підготовлені, вони йдуть до мене на штурм. Хто більш слабенький, він йде на інженерію, тобто ми вчимо їх мінувати. За словами головного стражанта військової частини Нацгвардії Віталія Дмитришина, усі військовослужбовці проходять навчання на полігоні під керівництвом кваліфікованих інструкторів. Перебуваю ці посаді з 2018 року. Займаюся підготовкою військовослужбовців, сержантського, старшинського особового складу, які перебувають на посадах командирів відділи, гонених сержантів з водів, рот. На цьому полігоні ми готуємо військовослужбовців усіх видів, як контрактників, як мобілізованих, автоматчиків, кулеметників, водіїв БТР, навідників БТР. Всіх, всі, всі готують снайперів. Італій Дмитришин каже: на полігоні вивчають теорію та засвоюють її на практиці. Вивчають теоретично знання видів озброєння, практично показують, як пересуватися на полі бою, як подавати команди, як виконувати стрільбу як прицілюватися правильно. За словами головного сражанта Віталія Дмитришина, інструктори Нацгвардії проходять стажування за кордоном за стандартами НАТО. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина. Вишивала теж і дівчини льотчику, і хлопців із полка Азов вишивала, і танкісту я вишивала, і артилерісту я вишивала сорочку. Тому ну, вже…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 Більше двохсот вишивальниць. Хмельниччини наразі долучилися три майстрині. і Передані волонтерами отримали вже більше стат написників, вже отримали і вже носять свої сорочки. Вони вірять, вони просять, вишити мені оберіг, вишивте, дайте мені привід, щоб я повернувся з цієї війни, дайте мені привід вишити вижити тут.